Povedz si dievča materi, že sme spolu spali v posteli. Ale povedz, povedz, povedz, povedz, povedz, hej povedz svojmu od sobí Nech ti Ale povedz, povedz, povedz, povedz, povedz, hej povec, svojmu od sobí Nech ti čka bude spamperia, a bovo ni bude, bude, bude bude Hej bude sama stuštička. Dono povíjeme jaička A bovo nikude, bude bude bude Hej bude sama stuštička. Donno povíjeme jaička. Keď to bude chlapec, bude pán, bude on na vojne generál. Keď to bude dievča, dievča, dievča, bude ja. to bude dziewcza, dziewcza, dziewcza, dievča, hej dievča bielá, ľalia, bude také pekné ako ja.